بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة اليوم إن شاء الله أو حكاية النهاردة عن الإخوة والمشاكل العائلية شخصيتين اليوم محمد وخالد الإخوة دول اتخاصموا بسبب مشاكل عائلية وجه محمد أخو خالد عشان يصالح أخوه خالد في يوم من الأيام ومحمد قال لخالد يلا بينا ننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة فخالد رفض وقال له أنا مش هنسى اللي حصل والخصام ده هيظل بيني وبينك ليوم الدين فقبل ما يمشي محمد قال لخالد انا برأت نفسي قدام ربنا عشان يبقى ماليش فلما قال محمد الكلام ده بعدها مشي وهو وزعلين جدا على قال خالد وقال يا رب اهدى اخويا انت الهادي يا الله فبعد الحكايه اللي حصل دي دي عدى كم شهر كده محمد جه في يوم من الايام اغمى عليه وهو في البيت فالاولاد اولاد محمد يعني اتصل بالاسعاف فلما خرج خالد ده محمد يشوف في ايه بره كان فيه يسعى كده ليه الاسعاف بتاخده غيره وهتوديه عن المستشفى فلما سأل خالد الناس اللي واقفه عن اللي حصل قالوا له الراجل اغمى عليه وهوديه المستشفى وأول اول ما عرف خالد اللي حصل خد العربية بتاعته بجرع على المستشفى فلما ليه اولاد اخوه محمد عادين مستنين الدكتور يطلع ويقول على حالة ابوهم سأل, أو سأل اولاده وقالوله على حصل فالدكتور طلع وعلى طول خالد سأل للدكتور قال له يا دكتور فالدكتور ساكت للحظه وخالد عمال يسال الدكتور اخويا محمد ماله يا دكتور هو في حاجه فالدكتور ساكت لسه وما اتكلمش وخالد عمال يقول للدكتور طب انا اقدر اساعده بحاجه فالدكتور قال هو مين فيكم اسمه خالد فخالد قال له انا يا دكتور هو في حاجه فالدكتور قال له محمد اول ما اول ما فاء سال عنك فخالد اول ما سمع كلمه الدكتور لؤيل بيقول سال عنك راح جري على الاوضه على طول ودخل على اخو محمد فمحمد قال الخالد لخالد مش هتصلحني بقى يا اخويا؟ قال له طبعا بصالحك، فمحمد قال له اخيرا صلحتني. وقال له سامحني من اي حاجه عملتها فيك، فخالد قال له مسامحك يا اخويا، وخالد قال له انت برده مسامحني على اي حاجه عملتها فيك، فاخوه محمد قال له مسامحك يا اخويا، وقال الحمد لله ان احنا تصلحنا وربنا استجاب لدعوتي، وقال بعدها محمد الشهاده ومات محمد اخ خالد، فعيط خالد شديد وقال الحمد لله ان لحقتك يا اخويا ورضيت ربنا ومز ما زعلتكش مني قبل ما تموت وراضيتك يا اخويا ودي كانت حكاية النهاردة المهم يعني ان احنا العبرة منها ان احنا الحق اخويا قبل ما يموت قبل ما نتحاسب عند ربنا لا تخصمنا كده. حتى لو مش غلطان حتى رسوب الخيروما الذى يبدأ بالسلام الدليل يعني لا يحل المسلم ان يهجر اخوه فوق ثلاث ليال يعني يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيروما الذى يبدأ بالسلام يعني. وكمان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تعرض الاعمال على الله في كل سنين وخميس كل يوم يعني اتنين وكل يوم خميس فيغفر الله لكل مسلم الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول الله ضع هذين حتى يصطلحا المهم يعني ان انت متزج عن ثلاث ليالي في الخصام او ثلاث ايام في الخصام يعني خيروما الذي يبدا بالسلام الافضل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحقرن ان المعروف شيء ولو انطلق اخاك بوجه طلق بواجهة بوجه يعني ان انت تبتسم في وش وحتى لما تبتسم في وش حد تحس كده الحد اللي انت ابتسم في وش ده بيفرح تجي في وش قده السرور بيجي السرور كده ودي كانت حلقتنا النهاردة ولا تنسى الاشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته